السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في الحلقه الجديده وعن كلام عن فلسطين وان العرب سبب الجرائم في فلسطين وبسبب خياناتهم لفلسطين فلسطين تجرأت اسرائيل تعمل هذه الجرائم الاخيره في فلسطين ومن ما يخزي الدول العربيه الكثير من الدول العربيه إنها طبعاً مع إسرائيل وعندما رأوا هذا الجرائم لم, ين... لم يتكلموا ولا بأي كلمة وحتى في يوم القدس العالمي هذه مر يعني ما قد له إلا أسبوع كانت إسرائيل بهذه الجرائم والآن بيقلبوا تضامنوا وأي كلام في يوم القدس العالمي كنت على أعمل فيديو من قبل وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول المغردين أنا اليمني لك أبو حاتم. وبيقول اليوم يوم لك يوم إيراني ما أنا أقول به لأن عملوا إيران إذا كانت إيران جرأت فعلت يوم عالمي أقول فلسطين والتذكير بفلسطين والقضية الفلسطينية فالإيراني والمجوسي أفضل منكم أيها الخونة وأيضا عندما أقول أن سبب الجرائم هذا أنه بسبب الجر أنت جرأت هذه سبب خيانة العرب كيف دخلوا الإسرائيليين إلا بسبب خيانة العرب ما جروا المسلمين مسلمين حوالي أكثر من مليار ونص، ما أتوا أي حركة، ما عمل إسرائيل، واليهود كم ما يكونوا؟ عشر مليون، ما هو خزيوعات، لا تسكتوا يا إعلاميين الكل يتكلم، كلنا نجيب مع فلسطين، بدل ما نبقى يعني أكثر الفيديوهات ومنشورات على أشياء تافهة. ولا ولا ذي بيقولوا يوم القدس العالمي يوم ايراني يوم وما وما وظري نحتفل به فعل يوم ونقول فعل احتفالية عالمية في اي يوم أنا نعم احنا بنحتفل بعدك لكن هذا يوم ايراني وما تشي تكون مع الإيراني وبعد يا يا اخي ايش اقول لك اقول لك يا مرتزق انا بنقول اخي انا بنحترمك يا حقير اذا كانوا الايرانيين بدعموا الفلسطينيين ويقفوا مع الفلسطينيين بهم افضل منكم. عصم الله ونعم الوكيل. وانت بدل ما تدعم الفلسطينيين وتجيب مع الفلسطينيين عادك تجيب ضدهم عاد بتقول فلسطين ليست ليست قضيتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.